هل يمكنك هنا يا أخوي؟ من وهذا ان تكون هناك وخمسين اجل ان تكون هناك من اجل ان تكون هناك من اجل ان تكون هناك كاين اجل الرقاق تكون هناك من اجل ان تكون هناك من اجل ان تكون هناك من اجل ان تكون هناك من اجل ان تكون هناك من اجل الرقيق تكون كلشي من اجل كل تكون هناك قال اجل كل شي عيد الحمد لله اين هذا السيد نسوم ما في هذا هذا هذا هذا ما إيه كل شي الله هذا كل كلشي عيد كلشي كل عيد هذا من من يوم ثلاثة ####أييه <تصفيق> مزيانه وليداتك <وديش>. الحمد لله هشام كاين سيرخا شويه ولا؟ شويه شويه الحمد لله. ليها ها؟... مورا لا خير موجود خير موجود الساك نازل والله التمن كاين عند أي واحد تما... على المسكدان كل شيء, كل شيء آه دكشي دكشي دكشي خير موجود, خدت موجود. ما خير موجود الله الله